Βρισκόμαστε στις αρχές της εβδομάδας, Δεύτερα σήμερα και η παρέα πάει στο σπίτι της Ελένης. Ελάτε παιδιά, έχουμε καθυστερήσει! Φτάσαμε Ελένη! Τέλεια παιδιά, καθίστε στις θέσει που σας ετοίμασα. Και τι έχει, έχει το, μενού? το μενού? Για ορεκτικό έχουμε λακανικοπιτάκια, για κυρίως πιάτο γκριζόλα και για επιδόρυπιο τούρτα. Τι τούρτα? Τούρτα φράουλα. Ωραία! Παιδιά, το ορεκτικό είναι έτοιμο. Τέλεια! Συγκεκριμένα, για ορεκτικό, έχουμε λουκανικοπιτάκια. Μάμα, Μάμα τέλεια! τέλεια! Ελανί, πιστεύω πως τα λουκανικοπιτάκια ήταν τέλεια! Τι ωραία σαλόνι! Τι ωραία επίπλα! Παιδιά, ήρθε η ώρα για το κυρίο πιάτο. Τι έχουμε! Έχουμε μπριζόλα με πατάντες η Υπέροχα! Μμμ, mm, πολύ νόστιμο! Πράγματι Ελένη, είσαι πολύ καλή μαγείρισα! Ήρθε η ώρα και για το επιτόρπιο. Πολύ νόστιμη η τούρτα! Τι ωραία σοφίτα Και τι ωραίο υπνοδομάτιο. Ναι, τέλειο είναι το σπίτι της Ελένης. Και τώρα είναι η ώρα της βαθμολογίας μας. Για να δούμε τι βαθμολογία θα δώσουν οι παίκτας μας απόψε. Εγώ βάζω 8, γιατί παρόλο που μου αρέσει η τούρτα, δεν μου άρεσαν τα λουχανικοπινάτια. Εγώ βάζω 7, γιατί είμαι αλλαγική στις φυαούλες. Εγώ βάζω 9, γιατί μου άρεσαν όλα. Εγώ βάζω 7, γιατί η μυζόλα μου φάνηκε με πολύ κάτσορα ψημένη. Η βαθμολογία για σήμερα λοιπόν είναι 31 βαθμοί. Εδώ τελειώνει το πρώτο επεισόδιο. Εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν διασκεδάσατε, κάντε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μας, για να μην χάσετε τις νέες ιστορίες.